Ministrul Aprerii, anunț clar despre baza de la deveselu. după atacul dural lui Adrian Nestase, suntem perfect operaționali. Ministrul Aprerii Naționale, Mihai Fifor, a declarat pentru agerpres: ce baza de la deveselu este perfect operațional, sublinierea este totodată un element cheie pentru apărarea flancului estical al NATO. Reacția ministrului Mihai Fifor vine în urma afirmațiilor fostului premier Adrian Nestase, care a declarat că scutul de la Deveselu ar fi de subliniere IT în comparație cu echipamentele militare ale Rusiei. Am un respect deosebit pentru presublinierea dintele Adrian Nestase. Nu comentez afirmațiile domniei sale, nu am comentat subliniereii, nu am de gând să comentez declaraciile presubliniere dintelui Vladimir Putin. Vă pot spune cu toată certitudinea ce baza militar de la DVS-lui este perfect operațional, este o bază element cheie pentru apărarea acestui flancal alianței nord-atlantice. Suntem perfect operaționali în momentul de fac sublinierei nu cred ce, vreodată, s-ar putea pune problema în termenia ce subliniere tia. De altfel, toate dotrile pe care armata român le are cu partenerul său strategic sunt perfect operaționale. sub liniere. Eu spun ce prin tot ce facem de când guvernul României a loc 2 din PIB pentru înzestrarea armatei, iar teme ce dorim să punem în aplicare cele 8 programe majore de înzestrare a armatei. Astfel încât se cree subliniere tem capacitatea sublinierei forca de reacție a armatei române ca partener al unei alianțe extrem de solide, a declarat, pentru Ager Pres, ministrul apărării naționale, Mihai Fifor. Postul premier sublinierei ex-lider al PSD, Adrian Nestase, a declarat pentru adevărul. Rocescutul de la nu reprezintă o chestiune de subliniere IT, care va fi probabil preluat la Muzeul Tehnic în viitorul apropiat. Ministrul Mihai Fifor a fost prezent, miercuri sublinierea Joi, în judecul Neamh, unde a vizitat o unitate militară sub I. Staciunea Balneoclimateric de la BLCP sub aflat în administrarea armatei.